يروسبو سرت قرمه هلا ايه طاول عندي قد ايه بدكم وقت بس تعال رمضان كريم يا صاحبي حبيب قلبي رمضان كريم هاي التفنيشه بس عشان رمضان كريم شو ماكس ليه سلمهم يا بازوكا وانصحك اوف بس يا شباب عم نقول رمضان كريم عم 2020 طيب خليني اطلع السطح سريع سريع سريع تعالى ايه ده ما بيجي البوت غير انا ودمي نقطه ما بعرف ليه يا خيه